بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معكم أمل حسني من مدينة الأسكندرية عدنا أخيرا إليكم و نستطيع الآن بس في القناة والتحدث إليكم بكل طلاقة بعد أن قمنا بحل مشكلة الأنترنت دي الحمد لله انا بعلمكم بكل حاجه يعني عشان تبقوا عارفين في صوره لكن انا الحمد لله ما بطلبش من حد اي مبلغ مالي او اي حاجه لكن انا بقول لكم عن الظروف اللي انا بمر بيها ظروف صعبه زيكم بالظبط يعني او ممكن تكون اقل او اكتر الله اعلم بيكم وبحالكم واللي بيسمعني دلوقتي يعني المهم احنا عايزين نوصل لحل نهائي لموضوع غلاء الاسعار ده بيؤرق كل المصريين ولازم نلاقي حل سلمي مع الحكومة انا بقولش مظاهرات خالص لكن انا فاتح القناة دي مخصوص عشانكم لان دي القناة دي بتاعت الشعب المصري مش بتاعت انا بقى قناة امل مصر دي عاملها للشعب المصري كله يخش فيها ليشترك فيها وعشان كمان يجيب ناس اخرين معاه ويقول لهم على الفكرة اللي احنا عاملينها ان احنا نجتمع كلنا على قناة واحدة الشعب المصري كله يجتمع على قناة واحدة اللي مش عاوز غلاء في الاسعار يخش اللي عاوز يتعالج يخش اللي عاوز تعليم كويس يخش اللي عايز اي حاجة كويسة واللي عنده افكار يقولها لنا يعني إن كل ده إحنا بنمارس كده الديمقراطية الحقيقية الديمقراطية الحقيقية بتكون ديمقراطية سلمية ولا يعني تقدر الحكومة ولا تعارضها في شيء إلا فيما يخص الحاجات الخطأ بالنسبة للشريعة الشريعة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية بتحس على الحق والعدل والميزان فاحنا عايزين نطبق الحق والعدل والميزان بس ونبعد عن الشيطان دي اول حاجه لو طبقنا العدل والحق والميزان كل الاسعار دي هترخص وتبقى تمام وزي الفل يعني عندك مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسي إيه جه وعمل ايه بقى يعني لل من المواطن هو مش مهم ياكل مش مهم يشرب ازاي لو هو يعني مش قادر ياكل هيدفع فواتير منين إيه؟ هيدفع الكهرباء منين إيه؟ ماشي نيجي على الاكل والشرب يعني الحياه مش اكل وشرب بس في لبس وفي تعليم وفي صحه اللي عاوز يتداوى اللي عاوز يجيب علاج في حاجات كتيره الموضوع يا يعني ريت هو اكل وشرب بقينا كنا زي البهايم كده مثلا احنا مش بهايم يا ريس احنا بنقدمين برضو وعندنا مسؤوليات كتيره اتجاه اسرنا اذا كنا احنا رعاه الاسر المصريه فعيالنا كده هيتشردوا وحالات الطلاق بتزيد مش عاوزين نزود الطينه بله اكتر من كده فلو سمحتم تعالوا معايا عشان نشوف حل للمشكله اللي احنا فيها دي احنا اتخطينا في مشكله لكن تاني المفروض زي ما الرئيس مثلا ماسك القوات المسلحه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه جميع فروع الجيش لازم تكون على كفاءه متساويه صح يعني مش ممكن تهمل البحريه وتعمل الدفاع الجوي والصواريخ ومش عارف ايه والمشاوط وتهمل البحريه لا انت بتحط كل حاجة لها ميزانية نفس الحكاية للشعب لازم يكون للشعب دي ميزانية مخصصة عندك وبتدعمه بيها ينفعش ان انت تسيبه كده يعني الشعب دلوقتي بيعاني لازم تحط نظرة الى الشعب ده ألفت نظرك بس يعني مش عايز تعمل ما تعملش براحتك يعني ده عصرك انت حر فيه وتاريخك تعمل اللي انت عايزه تقبل النصيحه اهلا وسهلا بيك مش هتقبل النصيحه براحتك خالص محدش هيعكر صف وحكمك نهائي يعني احنا مش هندخل برضو في الحكم بتاعك الا اذا انت وافقت وعشان انت توافق يا ريس لازم يكون عندي ناس كتير قوي قوي قوي قوي يسدوا عين الشمس عشان حضرتك تتنازل وتتواضع وتقبل باللي احنا نقوله لك ففي مشاكل كتير قوي في مصر ومشاكل في الديون ومشاكل في الدولار كل ده عايزين نحله لك ويريد تسمعنا يا ريت تسمعنا عشان نقدر نوصل لحد لكن ولا في حد عايز يسمع ولا عاوز يعمل اي حاجة معانا لكن انا مستمر في القناة دي مش عني ولا عايقس ابدا حتى انهيار السد العالي ده اللي انا اقدر اقوله يعني افضل ادعوكوا ادعوكوا ادعوكوا لغاية ما يجي انهيار السد العالي ده إنتوا بقى ايه اختياركو إنتوا حدش ماشى معايا ما تلموش الا غير نفسيكوا وان الله ليس بظلام للعبيد لأ ربنا بعت لكم الخير والشر لتميزوا بينهم الخير قلنا عليه الملكة كيلو في الكيلو سبعين في مدينة الحمام عن هتغني مصر هيجي المعد المنتظر اليها او السيد المسيح ويحييها امام الناس خلاص بدأنا عصر المسيح عصر الخير والنماء والسلام وكل حاجه حلوة مش عاوزين ده نشوفه بقى عصر ياجوج ومأجوج الاول العيب علينا اللي هما الفيضان والجفاف من السد العالي وينهار السد العالي ويجي الطوفان العظيم علينا زي ما النبوءات كتيرة بتقول في جميع الكتب المقدسة لكن احنا ما بنقومنش بيها برضا وراها ورا وردنا ماشي مش امل اللي بيتكلم بالكتب المقدسة هي اللي بتتكلم وانا بعيدها عليكم الفت نظركم عليها لكن فيش حد بيستمع ليها ولا حتى بيقول هي فين ماشي نستنى بقى كده إن شاء الله ندي أمل لنفسينا إن إن شاء الله نحقق نجاح وبإذن الله نستطيع إنقاذ مصر وإنقاذ الشعب المصري مما هو فيه من غلاء أسعار من تردي أحوال المعيشة من تردي التعليم في مصر من تردي الصحة كل حاجة بقت وحشة السياسة والحكم مفيش ديمقراطية حقيقية بمعنى الكلمة يعني ان الشعب يقول رأيه او ياخد رأي الشعب في حاجة لا الشعب لسه بدرع قوي والزبالة في كل حتة يعني مظهر العام كمان للدولة مش حلو لا لا نظافة مفيش نظافة يعني بالمعنى الكلمة كل المواقف بتاعت السرفيس معفنه وزباله يعني هو ده اللي انت بتوريه للناس يعني الناس بتركب مواصلات سواء اه من هنا ومن هنا يلاقي الزباله في كل حته في جميع المواقف زباله وبعدين تلاقي بقي بيبي ناس بتعمل اه كاكا يعني حاجه تقرف في كل المواقف بالطريقه دي ده غير بقى الزيوت والشحوم ومش عارف ايه وبرك الميه معرفش بقى يعني صراحه ايه شيء مقزز حتى ده بيعكس على سلبيه المواطن يعني بدل ما يشوف ورود كده و... والمواقف مليانه ورود وكده وزهور وحاجات خضره وحاجات حلوه ونافورات ومش عارف ايه هو رايح شغله بيديله طاقه ايجابيه أشوف أنا عالصبح الصبح زبالة تقفلني كلب ميت قطة ميتة حاجة يعني بصراحة فظيعة وغير بقي بتاع الكلاب برضو براز الكلاب بقي أصبح منتشر في كل حتة يعني مش معقولة يعني البلد بقت بايظة خالص عايزة تتظبط الزبط صح النظافة دي هي النظافه من الإيمان. ك ما عندناش نظافه يبقى ما عندناش ايمان خلاص احنا فقدنا الايمان بالله حقيقي ده ده حقيقي يعني, يعني اي واحد نظيف تعرف ان هو مؤمن يعني واحد وسخ ومعفن ده ايمانه ايه بقى هيأمن بايه يعني ربنا يسترها ان شاء الله واقول لكم على الافكار كلها بعد ما افتتحنا القناه انا عايز انام اصلا بس قلت اسجل لكم الفيديو ده قبل ما انام عشان تطمنوا ان انا معاكم ان شاء الله وانتوا كمان تبقوا معايا عشان نوصل لحل عملي وجذري ان شاء الله وهو اول حاجه زياده عددنا انا مش عشان اطلب حاجه لنفسي والله انا عشانكم انتم ويبقى ده بيت المصريين كلها القناه دي بإذن الله تعالى وهنحاول نحل معاكم كل جهة من الجهات والمطلوب إيه والغلط فين والمطلوب يتعمل إيه وهنجيب فلوس منين وإزاي وكل حاجة يعني كاملة بحلول متكاملة يعني مش قول احنا عايزين كده ونعمل كده بس لا عايزين نعمل ده وادي الفلوس هاي بتاعته والمصادر بتاعته اهي والس كل هحقق ايه تمام طبعا الشعب المصري محتاج دعم كبير يعني ان شاء الله تبقى فيه يعني معونة كبيرة للشعب المصري عند اول ظهور للمهدي المنتظر بإذن الله معونة يعني كويسة يعني تكفي الاسرة معيشة تبقى حلوة وريقة وكله تمام وأسيبكوا دلوقتي وأقولكوا السلام عليكم ورحمة الله وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة نشرح بقي تفاصيل الإصلاح الحكومي في مصر وبإذن الله سوف نواصل يعني نصل إلى إتفاق مع الحكومة الحالية بإذن الله تعالى وبيكم ومن غيركم مش هيحصل أي حاجة. بس عشان انتو تعرفوا اللي انتو مهمين قد ايه اللي هما كل الناس اللي بتشترك معايا دي دي لأ انت صوتك ده مهم مهم قوي انتم انتم المهمين انا مش مشكلة انا لوحدي هاتي وخلاص لكن انا بعمل لها علشانكم انتم فلازم تكونوا انتم معايا عشان اوصلكم لبر الامان باذن الله كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون 012 اتناشر خمسه وشكرا على حسن استماعكم